فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني الذي خلقني اللذي فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين ذيه وهو يطاعه وإذا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني الذي خلقني فهو يبدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرق فهو يشقين <تصفيق> <الـ تصفيق> <الـ تصفيق> رب عملي قم ربي رب عملي قم والحقني الصالحين والذين أن يوم الدين. رب هب لي حكما رب هب لي حكما رب Hello. واغفر لابي واغفر لي أبي انه كان يوم لا ينفع مال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سديد I oh